Першою задачею було виживання, на якийсь час творчість заклякла. Миколаївська співачка Катерина Тихонова розповіла журналістам Суспільного, як для неї почалась війна та як з'явилась перша пісня під час бойових дій. Перший виступ від початку повномасштабної війни для Катерини Тихонової відбувся в онлайн-марафоні до Дня міста. Співачка обрала нову пісню, музику до якої написала разом із колежанкою по сцені, перебуваючи в іншому місті, адже з Миколаєва довелось виїхати. Текст майбутньої пісні Катерина знайшла випадково у Фейсбуці – вірш блогерки Лали Тарапакіної. Автором цього тексту є Лала Тарапакіна. Лала – неймовірна жінка. Я не дуже знаю всю історію, але вона пережила ці страшні події Київської області, які там були. Ось, і... Це надзвичайно світла людина. Ми познайомились через Фейсбук, я їй написала, відправила їй пісню. і Вона мені каже, ти знаєш, каже, я довго не плакала від початку війни, а тут мене як прорвало. Бог сидить, читає, тримдить телефон у його руці. Каже, як багато дякую, не в хамотній українці. Головою «Вона сталася така дуже душевна і дуже на часі, і тому, мабуть, це одна з найліпших моїх робот на даний час». 24 лютого Катерина Тихонова, як і більшість миколаївців, прокинулась від звуків вибухів. «Старша донька вийшла. Я кажу, ма, що, що салют десь? Я кажу, ось о п'ятій ранку? Кажу, ні, збирайся, мала, поїхали. Ми переїхали до батька на сухий фонтан, пробули там два тижні. І коли в мене старша донька замовкла на, на добу, я вирішила, що треба з Миколаєва виїжджати. До початку повномасштабної війни співачка працювала із творчим колективом «Фреш Тайм». Говорить, були плани, концерти та нині пауза. дуже пишаюся моїми хлопцями і дівчатами. Я знаю, що в них ще великий шлях попереду. А, але зараз ми трошки на паузі, бо ми всі пороз'їжджалися хто куди. В мене тут лишилося один, один такий чолов'яга, Ілюша, який в мене тут є. Поряд, коли я приїжджаю, ми завжди бачимось. А інших розкидало кого по іншим країнам, кого по іншим містам в Україні, але тримаємо зв'язок. Війна це дуже страшно, говорить Катерина, але тут є місце для мистецтва. Вже є творчі плани на майбутнє та післявоєнні мрії. У першу чергу я повернуся додому. Діти дуже сумують і за батьком, і за містом. З точки зору творчості, я зберу весь свій колектив. Ми спочатку будемо довго плакати і увійматися, а потім ми будемо співати, як ми завжди це робимо. Будуть у нас ще великі концерти, які ми робимо. Будуть великі концерти в місті, будуть подорожі, буде усе, що в нас забрали, а але буде ще краще, я впевнена. бачу ваші люди щоденно моляться за судами Валентина Гурова, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаїв